اور انبر اپنا السلام علیکم و سلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلاما وتاللهول للجليل وناداه ان قد سطت الروح گزائیلین امین حضرت ابراہیم علیہ السلام ان پر اخلوطِ بیٹے کو اللہ رب العزت کے رستے میں قربان کرنے کا حکم ہوا یہ بہت بڑی ایک آزمائش تھی اس طرح کئی اور آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا یہ بھی ایک بہت بڑی آزمائش تھی اور حضرت ابراہیم اس پر پورے پری پاپ قربان کرنے کے لیے تیار ہے بیٹا حضرت اباعی البی اللہ علیہ السلام قربان ہونے کے لیے تیار ہے نے یہ بات کہی کہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پاؤ گے اگر الکا نے اور ایسا ہی ہوا یہ تو اللہ رب العزت کا احسان ہوا اور ہم سب کے لیے قیامت کے آنے والے لوگوں کے لیے مسلمانوں کے لیے اس کو سنت ابراہیم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اور وہ زبا کرتے ہیں ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں جہاں مگر یہ ایک بہت بڑی آسمائد تھی برداشت نہیں برداشت کر لیتے ہیں لیکن برداشت نہیں ہوتا لیکن حضرت اسماعیل اسلام اور حضرت ابراہیم دونوں کا یہ ایک کمال چسبہ تھا معام تھا بدنتا ہوں دل جبین اور اس نے لٹا دیا کروٹ کے بال حضرت ابراہیم السلام کو کربٹ کے بال ڈٹا دیا بات کہتے ہیں کہ دی اپنا لٹا دیا تاکہ حضرت اسبراہیم نے کہا تھا کہ دیکھ کر آج کے دل میں کوئی درمی نہ پیدا ہو اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تحقیق، صدق دکھایا اسی طرح, دیکھی کرنے, والوں کو. اسی طرح دیکھی کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں یعنی جو دیکھی کرے گا اللہ اس کو اچھی جذباتے گا اچھے بدلے سے بلا جی حاضر، شب... بلا جی جانور کرنے کے لیے اطار کیا لا رزت ہمیں رکھنے کی اور ان کے مشن کو آگے بڑھانے کی تو